السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم مع سلسلة شرح طريقة العمل على برنامج مداد المحسبي في هذا الفيديو هنتعرف على طريقة إضافة مستخدم جديد للبرنامج من النظام ملف المستخدمين ندخل بكلمة المرور نضغط جديد ونضغط في رمز المستخدم نضيف رمز الجديد للمستخدم وكلمة مرور خاصة بيه نظام المبيعات لو فرضا هو كشير فأنا محتاج ان افتح له نظام المبيعات خلي فترة المبيعات إدخل فقط لو في عندي اكتر من مستودع اقدر اخلي لكل كاشير مستودع بيع افتراضي اقدر اقفل باقي الصلاحيات بحيث انه ما يقدرش يستعرضها واضغط حفظ ثم خروج الان ادخل باليوزر الجديد زي ما احنا شايفين كده فقط اللي مفتوح له هو فاتورة المبيعات